Так, вітаю хлопці. О, Боже, привіт, доброго дня. Оля, привіт. Що готує мені, Поля? Що а готує? Ану, покажи мені. Я Михайло Грусуляк. Я ресторатор. Я вакцинувався двома дозами Pfizer. Сам ресторан це і публічний бізнес. Це постійно зустріч батьма людьми. І, і якщо ми говоримо про безпеку то я стараюся сам вакцинуватися, вся сім'я моє вакцинованого, які мені допомагають. Мій колектив дуже дисциплінований і свідомий того, що з пандемією треба боротися. Вони самі свідомо йдуть, вакцинуються. І я призиваю всіх українців, чим скоріше це зробити. До нас недавно прибилася біла голубка. Я рахую, що це дуже добрий знак. Мені здається, вона символізує завершення пандемії. Призиваю всіх вакцинуватися, щоб Свята принесла вам радість, щастя і здоров'я кожну сім'ю.